Черга – по три п'ятилітрові ємкості на одну людину. Шість отримали Галина з чоловіком. Літні люди доправляють воду додому за допомогою візка. У мене ця рука переломана, муж потягнув тачечку, йому три, і мені. Нам хватить на дві тижні. Ми ходимо раз в тиждень. Стараємося обходитися, тому що ми бачимо, скільки людей і всім треба брати наглость. Це неможливо. в наше час треба ділитися. Зо і допомогати, скільки ми можемо. Одеські волонтери приїжджають в Миколаїв вже не вперше. Кількість таких завозів і порахувати важко, каже Андрій. Коли в місті взагалі не було води, їздили декілька разів на тиждень. Зараз в середньому – один раз. Ми привезли до Миколаєва 75 тонн питної води, яку ми збирали разом з нашими друзями, партнерами, майже всією Одесою, ми збирали воду та сьогодні ми привезли до Миколаєва. Тобто в Одесі до збору долучились понад 10 ресторанів, приватні підприємці та містяни. Охочі допомогти купували воду і не забирали її. Йдеться про великі партії. Підприємці просто замовляли та передавали волонтерам. Хтось допоміг грошима. Одесити працюють сумісно з миколаївськими волонтерами. Кожен зайнятий своєю справою. Володимир перевантажує воду в пляшках з одного мікроавтобусу в інший. Розповідає, куди поїде цей вантаж. Зараз воду ми грузимо хлопцям на передову, так як вони стоять в полі, ні води, ні обіспечення як такого немає. Приходиться, допомагаємо. Спасіба ребятам з Одеси. Одеса молодці, хлопці. поля. Люха. Спасибо, брава. Сьогодні черги шокуватимуться у трьох районах міста. Локації видачі змінюються в залежності від потреб містян. Про ці місця повідомляють у соціальних мережах. Вікторія Андрушків, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.